واحد الأخوة يقول إن بعض الأخوة كان يدرس في مسجد وقال إن الرسول كان يرتكب بعض صغائر الزنوب فهل صح هذا أم لا صح ثبت العلماء اختلفوا في الصغائر هل تقع من الأنبياء على قوله الجمهور يقول أنها تقع من الصغير لكن لا يقرون عليها يوفقون وينبهون حتى لا, حتى لا يستقروا عليها بل يدعونها ويتوب من الله منها وأما الكبائر فلا تقع منهم عليه الصلاة والسلام قد منهم بعض الصغائر لكن لا يغرن عليها ولهذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لذنب كله دقه وجله واوله واخره واعنته وسره اللهم اغفر لجدي وهزي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم صل عليه وسلم